З 2017 року в лавах Збройних сил України служить Сергій Савчук – старший водій 36-ї окремої бригади морської піхоти. З перших днів повномасштабної війни військовий тримав оборону Маріуполя. Ми почали стягувати вже з лінії ті, що стояли під водяним, лебединським і коментарним, стягували все, що могли. Я займався евакуацією техніки стягував на завод Ілліча все що міг, неподвіжну техніку, і яка була в робочому стані, теж водіїв не вистачало. Тому що йшов, постійно були обстріли, бомбіжки, мінометні, авіаудари. З градус РСЗО наносились удари по нас безперервно 24 часа на сутки це відбувалося Це не тільки Азовсталь, це по всьому місту Маріуполь. Велися запеклі, сильно запеклі бої. Вони нас зжимали, вже дажали до завода Ілліча, потім з завода Ілліча перейшли на зовмаш, Завод соєдинилися з основною групою бригади вже, наш батальйон. Через усе місто батальйон вирішив йти до «Азовсталі», аби об'єднатися із «Азовцями». Полк «Азов» забезпечував арт-підтримку, розповідає Сергій. Там чоловік разом з іншими військовими тримав оборону міста майже два місяці. «Ми десь в квітні місяці зробили прорив і з'єднулися з «Азовцями», з полком «Азов». І це були до травня, до 20 травня ми утримували цей завод під непреривними авіоударами, ракетними ударами з кораблі, арт-ударами і мінометними. Тобто це проводилось 24 години на добу. Вийти вже практично наверх, переміщались тільки по тунелях по подвальних приміщеннях, вибити вони нас не могли, але ну, у нас вже БК було на е, Ісході, в общем -то, закінчувалися продукти, теж закінчувалися. 20 травня військовий вийшов з Азовсталі разом з іншими бійцями. Через три дні після цього Міжнародне товариство Червоного Христа сповістило про це рідних. Ще через два дні українська сторона підтвердила родичам інформацію, що чоловік в полоні російських окупантів. 20 травня це останній час, коли він виходив на зв'язок. Ми нічого про нього не знали, тільки ну як нічого знали, що він в полоні. Все. І е, влітку, десь на кінці червня, нам підтвердила і російська сторона, що він в полоні. Зателефонували сину. Сину, от, бо знаходились ми в Миколаєві і ще з тої причини, бо в нас не зв'язка не було, не інтернету. Я знала, що він в полоні, але ми не знали, де саме в полоні, чи на території України, чи на території Росії. Так, була інформація, що він в полоні, все. Більше ми нічого не знали про місце перебування. Хоча самі ми робили і заяви, і в поліцію, і в СБУ. І я це їздила декілька разів і в штаб 36-ї бригади дізнавалася. Ну мені говорили, що він живий, здоровий, він в полоні. Місяці російського полону для Сергія були справжнім пеклом. Вірена давала думка про рідних, розповідає чоловік. Зв'язали руки, глаза позав'язували, в Камази загрузили і ночу перебросили, перебросили вже в Таганрог. Як ми потім узнали по столу, в камери, в СІЗО, ну там, звісно, коли згружали, тільки почали згружати, ясно, почув крики, ну, побої пішли одразу, це коридор смерті. пройшли хлопці всі, як сильно, звісно, там були і дерев'яними молотками, і руками, і ногами. 29 жовтня додому з полону повернули 52 українця. Моряки, захисники Азовсталі, добровольці, медики. Серед них був і Сергій. Побачили, що стоять автобуси, розвернулися. І через балку, через міст ми зрозуміли, що це наші. І ждали вже щось, коли наші під'їдуть. Я побоявся, що автобуси не поїхали в обратну сторону. Тому що було такерне срив, це хлопцям діяли, устраювали, таке підвозять на обмін, ждуть, ждуть, розвертаються. Ти бачиш жовто-блакитний прапор свій е, своєї країни а вони розворачуються і ну, тоді людей криша їде, все це, звісно, це так. такі методи у них психологічні є. Ну, приїхали наші, обмінна група, коли вже почали йти вони на зустріч, ми поняли, нам теж дали команду вийти, ми вже вийшли і ну, побачили свій жовто-блакитний прапор наших людей. Більше двох місяців військовий був на реабілітації, лише зараз повернувся додому, на Миколаївщину, в село Котляреве. Після відновлення та відпочинку повернеться захищати незалежність країни, розповідає Сергій Савчук. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.